أحب ألعب مع أصدقائي، لكن أحب ألعب مع أصدقائي، لكن أن ألعب مع أصدقائي، لكن أحب ألعب آخر شيء، شوف كيف حالك، شوف كيف حالك، شوف كيل تركتني شيكراي خلونا يا فكيك بتاعه اي بتاعه تاني هو ضربه وحدة Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Oh my god, how did you run I'm أرجعنا لكم كل لكم هذا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها سلام uh و -huh. huh? 要了。别笑了 <تصفيق> الدنيا اخشى لي خش صباح الخير وخير نجا الصبح قال البيت مو فاهم أقول أقول العدد. لا او ماي جاد دي دي Okay. Hello. No. What's did Oh my god. Now, the emeralds, not the emeralds. A lot of people are going to come out. going to going إذهب وجود أسيَة رجعنا أوبج net repay أوبج Crist فيسبوك <تصفيق> ونرجع شباب رجعنا لكم بس I'm gonna go اغلطوا لايك واشتركوا في القناة وفعل جاكتبات وبعد سلامة ولعجبتكم حقا الحلقه لايك اغلطوا لايك, ما؟ أغلطوا لايك و... باي باي